Pani starostko, sedmá propagační jízda Združení hasičů čech a Sleska pod symbolem od ke sjezdu, to znamená z Ostravy do Pardovic, přijela do vaší obce. Hlášení porává militel jízdy Jiří Pátel.